أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خیر نسلت خیر نسلت أمشا جارا تسکون امشا جارا تسکون انا جعلنا باق <تصفيق> انا جعلنا باق ادنا دل لطول سجرت و انحرفت اخوج في فصل الجحيم اخوج في النصرت من نكون قد يا نسن موس الشياطين عنه موس الشياطين فانن اللہ ریات ہم نے مزشتہ آیات پڑھی ہے اہل جنت کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ سرما دیا کہ یہ تقریب کرتے ہیں ان کا خود مہمان بن جاتا ہے اور ساتھ ہی آہدے جہنت کا دار نے ان آیات میں تذکرہ کیا ہے پیاس لگے گی جو ان کے لیے نکلنے میں بھی تنگی پیدا کرے گا ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی اور اپنا اس کے اندر اللہ رب سوائے تکلیف اور زحمت کے کچھ نہیں رکھا نہ اسے سے مٹے گی نہ پیاس مٹے گی کھائیں گے تو پہلے سے بھی زیادہ طبیعت ان کی خراب ہو جائے گی آگ کا عذاب اور پھر کھانے پینے کے لیے بھی غلیز قسم کے کھانے اور مشروبات زہریلے قسم کے دنیا میں اس طرح کے درخت ان کی مثالیں نہیں ہیں اس طرح جنت کی نعمتوں کی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ رب العظم نے اعلیٰ ترین نعمتیں بنائی ہیں اسی طرح کی کے بھی ہو سکتی ہے. لیکن نام محفوظ رکھے وہ اس قدر اپنا اذیت ناک اور کھانے پینے کے لیے انتہائی زہریلے زہریلی چیزیں ہیں کہ ان کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی جیسے ایسا پگلتا ہوا وہ درخت کھانے جسے ان کے جسم کو مزید تکلیف ہوگی لہٰذا عمل, کریں. عمل, کریں. عمل کرنے والے ایسی ہی کامیابی کے لیے اس لحاظہ ایسی ہی کامیابی کے لیے العامن عمل, عمل کرنے والے اگر تم چاہ تو ایسے ہی ہمیں کامیابی ملے ہماری جنتیوں کے لیے نوازنا ہے یہ بہتر ہے یا خور کا درخت ہے سہریلا درخت وہ بہتر ہے یا یہ جنتی یہ مکالمہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل جنت کا جہنم کا کے ساتھ تذکرہ کیا ہے وہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے تمہیں تمہیں کیا تکلیف پہنچی کس وجہ سے ہو؟ کہیں کہ پہلے کہ ہم تو فلاں فلاں نے ہمیں گمراہ کرنے والے ہمارے لیڈروں نے ہمارے رہنماؤں نے ہمارے پیشواؤں نے ہمیں گمراہ کیا اور وہ بھی کہیں گے کہ ہم نہیں تو ہمیں تقریب مل رہی ہے اور جو کھانے میں جو کھانے مل رہے ہیں وہ بہتر ہے اور کھانے والی چیزیں, سب کچھ بنایا نکلتا ہے جو اگتا میں پھلان ہونا ہو سر ہے شیطانوں کے اس کا پھل ایسے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں مہین نہ بلا اتنا اپنے پیٹ بھریں گے یہی ان کے لیے اور اس طرح کے اللہ مصروبات اور